На театральному майдані тернополяни зібралися, щоб підтримати сім'ю Максима Антонишина. Сюди прийшла Тетяна Гринда. Каже, працює з дідусем Максима та брала участь у кожній акції збору коштів для хлопчика. Початку «Перший ярмарок, якщо чесно, для мене був дуже складно і тяжко, бо я мене така робота, Я просто собі тихенько працюю, а тут треба було зібрати таку кількість людей і кількість товару, для того, щоб щось продавати. Я так переживала, я коли зранку прийшла на ярмарок, ми розкладали столи, а, коли, а люди почали знову, приносити продукцію. Я перший раз плакала, так від щастя, стільки всього люди принесли. Батько Максима Володимир Антонишин каже, про діагноз дізналися минулої осені. «Знали ми діагноз ще в, в жовтні, але надумали збирати на той укол, десь після старого уроку. Пізли на реабілітації до Львова, багато сили, пішло терпіння і є результат». Мати хлопчика Юлія Антонишин розповіла: сьогодні її зателефонували та повідомили, що вони виграли в лотереї. Тепер чекатимуть, коли хлопчику зможуть вести ін'єкцію. Це будуть робити в Києві. Частину грошей, які за цей час зібрали, розповідає, планують використати на реабілітацію сина, а решту на благодійність. Наша піти. Під такими враженнями, ну, емоційно, це важко передати, тому що, насправді, знаєте, і радість, і переживання, і страх, тому що це, справді, ну, це серйозний препарат. А після відновлення буде проходити реабілітація, будемо шукати, де б краще проходити, щоб з спілкуватися з батьками, які вже проходили реабілітацію, відповідно, де краще, як краще, тому що реабілітація – це ключовий момент після лікування». Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.